До 24 лютого ми так чи інакше взаємоділи з російською культурою. Немає сенсу це заперечувати. У нас могли бути актори, режисери, артисти, музиканти, творчість, яким, яких нам подобалась. І зараз багато відомих людей з Росії, в тому числі діячих культури, висловлюють свою підтримку діям Росії в Україні. Вони підтримують війну і вбивство українців. І це трохи не вкладається в голові. Стається, що це ну, розумні люди. Так не може бути. Тут мало відмовитись від цього. Типу, я більше не буду це дивитись і все. Це треба собі якось пояснити, якось упаковати в своїй голові. У мене виникли певні думки, якими я хочу поділитись в цьому відео. В цьому контексті ми розглянемо таке поняття когнитивне упередження, як гало, ефект або ефект Ореолу. Далі докладно. Всіх вітаю і полетіли. Зараз дуже коротко розглянемо основне поняття галоефект або ефект ореолу. Це когнітивне упередження, спотворення, коли висновки про щось, про явище, про організацію або людину робляться на основі такого загального розмитого сприйняття або на основі одного якогось факту, дрібної деталі. Ну, прості такі приклади. Людям з гарною зовнішністю, привабливою зовнішністю ми можемо автоматично приписувати якісь позитивні якості, тобто відбувається судження про людину за однією або кількома позитивними рисами. Жодних логічних обґрунтувань для цього немає, але нам ось чомусь так здається. Тобто одна позитивна або чи негативна риса аналогічно проєктується на весь образ загалом. Гарний спікер, який впевнено говорить, нам може здаватись розумним професіоналом у своїй справі і ми через це можемо не поставити під сумнів зміст його промови. Одне впливає на інше. Людина у діловому костюмі може виглядати більш професійною. Одягом, зовнішнім виглядом можна створювати певний образ, щоб у людей склалося необхідне враження та виникли певні думки. Завдяки галою ефекту цьому когнитивному спотворенню можна привнести багато зайвого у своє життя. Якщо не речей, то переконань так точно. Важливе зауваження, в цьому відео я не буду називати жодних прізвищ, щоб зайвий раз нікого не згадувати. Буду говорити абстрактно. Як я вже говорила, на початку немає сенсу заперечувати, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми взаємодіяли з російською культурою. Це було скрізь, і у нас могли бути улюблені російські співаки, музиканти, ведучі, актори, фільми. Могло бути таке, що в родині є традиція, разом час від часу дивитися який, якийсь російський фільм. І тому ми зараз дуже гостро сприймаємо, коли діячі культури, ті, хто нам подобався, вони підтримують війну в Україні. Виникають не дуже такі приємні емоції, нерозуміння, розчарування, навіть лють та агресія. Так от, річ у тім, що відносно відомих людей не тільки з Росії – ми не знаємо їх як особистість. Що це за людина? Ми тільки бачимо цю людину у медійному просторі і можемо в голові скласти такий певний образ і нам може здавати, що це, наприклад, позитивна або розумна людина. Тепер згадаємо, як працює Гала-Ефект. Якщо людина має талант, нам подобається творчість цієї людини, ми цю позитивну рису, характеристику можемо розповсюджувати на весь образ людини і сприймати її в цьому контексті в цілому позитивно. Якщо взяти акторів, то тут ще складніша ситуація. Актерам, ми можемо приписувати риси їх героїв, яких вони грають в кіно або, наприклад, в театрі. Якщо актор грає позитивні ролі, то він як особистість нам теж може ставатись там позитивною або, наприклад, сміливою людиною. Я думаю, що у вас був досвід дивитись, ну, Передачі на ТВ або ролики, де інколи розповідають про життя відомих людей. І можна почути таку правду, що якийсь актор, артист, ним важко працювати, бо він дуже така скандальна людина. І ми тоді дивуємось таким фактом, що е, якщо наш образ в голові про цього актора був іншим. Висновок. Ми цих людей не знаємо. Ми не знаємо їх переконання, їх систему цінностей. Ми тільки можемо оцінювати зі своєї точки зору, через свій смак, їх творчу діяльність. На основі їх таланту ми приписали їм позитивні характеристики і нам здавалося, що зараз ця людина, актор, режисер, оточно от повинен все зрозуміти, що відбувається в Україні. Ми не знали правду, так само ми не знали правду про Росію в цілому і її відношення до нас, українців, для нас ця правда зараз відкривається. Якщо дивитись на загальну картинку, значний відсоток людей на Росії підтримує війну проти України. Чому і як так сталося? Чи це дії пропаганди та у людей не вистачає розмових здібностей проаналізувати ситуацію? Чи то ідеї про велич Росії, з якими важко розпрощатись? Чи це таке зернятко, думки переконання, які були всередині і зараз у знайшли свій вихід? Причина не має значення, для нас є факт, у нас продовжується війна, яку підтримують більшість росіян, в тому числі багато діячів культури. Тепер хочу звернути увагу ще на один момент. Може, зустрічала у соціальних мережах, коли хтось опублікував дописи там, на кштальт «От дивиться, цей співак, якого ми всі слухали, він підтримує війну». І під дописом можна зустріти коментарі від українців, звісно, негативні, але там також критикують і талант співака або актора, що він бездарний і тому подібне. Насправді, це той самий ефект Реова, або Гала Ефект. Ми сприймаємо таку позицію, як підтримання, війни як щось негативне, бо як поганий вчинок. І цей негатив ми розповсюджуємо на весь образ людини. І на талант також. І тепер це вже новий образ. Але насправді талант нікуди не подівся, він залишився. І в принципі ми можемо спробувати повзаємодіяти з творчістю цієї людини. Я спробувала подивитись фільм режисера, який мені дуже подобався, і в мене не вийшло. Чому? Тому що дивитись ми вже будемо через призму нової реальності, через призму війни. Ефект ороолу – це когнитивне спотворення, і щоб його уникнути, треба дивитись на людину, оцінювати її ролі, сфери діяльності окремо. Наприклад, професійна діяльність – це одне, стосунки родина – це інше. Щоб оцінки не впливали одна на одну, тоді буде таке об'єктивне сприйняття людини. І це правильно. Але в нашому випадку це не спрацює. В нас так вже не вийде. Позиція підтримка війни в Україні – це невілює, скасовує все позитивне, хороше, що може бути. Тому що це трагедія. Занадто багато тут болю. На всі ці пісні, фільми ми будемо дивитися тільки через призму війни. І так, це свого роду ефект реолу, який вже назавжди. Така позиція, підтримка війни, скасовує будь-який талант. Ми не зможемо більше отримувати задоволення від творчості певних людей, російських співаків, акторів, режисерів тощо. Як це можна для себе запакувати? Раніше ми не знали те, що знаємо зараз. Тому нам подобалась творчість певних людей. Тому це і було в нашому минулому. Можливо, ми чогось не помічали, але подумати, що можна підтримувати війну, ну, чесно, це дуже важко. Відверто кажучи, деякі висновки ми повинні були зробити ще у 2014 році, після анексії Криму. Тоді було, в принципі, все те саме, що зараз, тільки трохи інші масштаби. Але ми, ми їх не зробили. Я маю на увазі таку загальну картинку в Україні, не когось конкретно. Зараз прийшла нова реальність, і наше сприйняття, звісно, змінилося. І враховуючи масштаби трагедії, яких ми навіть ще не знаємо повною мірою, це вже назавжди. Так собі це можна пояснити, прийняти та відпустити минуле. І почати захоплюватись іншим. Нас багато свого офігенно крутого. Почати формувати нові традиції, нові звички. Два слова про таку нейтральну позицію, про тих, хто нічого не говорить, просто мовчить. Знову ж, ми нічого не знаємо про цих людей. Може, вони мовчать, тому що підтримують війну. Може, вони проти війни, але нічого не роблять. Виходить, що це так само таке пасивне, але сприйняття продовження війни. І для нас це нічого не змінює, бо війна продовжується. Захисники захисниці зараз віддають найцінніше своє життя, війна калічить. Гинуть цивільні люди, українці. Це наша нова реальність. Тому враховуючи це, я б сказала, що треба мати повагу до тих, хто воює, хто віддав своє життя, хто постраждав, хто втратив близьких, і припинити взаємодіяти з російською культурою. Це найкраще рішення.